ક્યાશી બાપલા હા ભાયા અરે મામો દુકાન પડ્યો છે બિજા ઓ ભાયા અરે હરિયાળી ગુજરીઓ ગેલુરી ગુજરાત ને સોઈની બિજા આજ ભલે વારા ભાય તો પોતામો તો માલ ભરો છે બિજા હા ભાયા અરે મણકી બેલી ઓર મામો તો સુખ મતલબ ને આપડે ઉતાવાયા હલકારી પડશે ને હલકારી પડશે રાવી તો પડશે બોલો જાજો દૂર છે ઓનો છે તો ટિંગલા પોતાને હલકારો તા તો હાલે બિરા જય રે lactate મારે lactate પર થાલે હું ઘર છે હવે એવું બધું એમને જાણી શું કામ છે તમને કેવો પણ એ મારાય હલો આપડે હજે જઈએ ને કોણ રે એક કાયોશી આ ભાઈ આમના લીમડાની શીતળ છાયા છે મારે તો થોડો વિહામો કરવો છે અને આ ડીકલાને કહી દે તો પઠણે પડે વિહામો કરી દે અરે કાકા ભાઈ હે ડીકલા પઠણે વિહામો દે વિરામ થાલે બાપા ને કેમ વિધા વિરામો કરીએ લાગ્યા મારે તો એક તમે એની વાત કઈ દો કદાચ થોડું વિહો કરવો પડશે આ તો નથી માનતો ભાઈ ગમે તે કરો ભાઈ એવો બધો મારા કઈ પૈસો છે